У мене семеро дітей. Я знаю, що, коли в мене діти, панікувати не можна. Я їх вчую, що Україна — то є друга мама. Я мати, яка виховує семеро дітей. Я хочу сказати, що бути матір'ю під час війни — це важко, бо війна вносить свої корективи в життя. Діти весь час переживають за батька. Самі старші дочки 25 років. Другі дочки 23 років. З дядь воює. І саме в цій ситуації найстрашніше для мене – це бачити, коли внуки беруть телефон і цілують його, і кричать «тато», і старші внушці 5 років, і вона за татом переживає. Синок, 19 з половиною років, він зараз воює. Він поїхав 20 січня 2022 року до Девінчі. Він був у нього до 20 квітня. Якраз почалася повномасштабна війна. Він їхав на півтора місяця. Це, я він як мені сказав, що мам, я їду. Я кажу до нього, ти дорослий, тобі вже 18 років, і я тебе завжди, я все своїм дітям кажу, що я їх завжди підтримую в, в їхніх здобутках і в їхніх рішеннях правильних. Син 18 років, дочка вчиться в восьмому класі Ірина, Ангеліна в шостому класі, і Софія в третьому класі. Навіть коли в нас бойових дій немає дітям важко, ну, важко, з тим, важко їм е, е, з тривогами. Колись, як я була мала, було мені років сім, в мене жила бабця і вона все розказувала нам про війну, як, як то страшно. Вона все казала, боже, каже, немає нічого страшнішого, як війна. І вона була права, і я дивлюся, що наші діти, коли виростуть, то вони будуть казати все, щоб не було війни.